שלום, קוראים לי שיקמה יעקובי מהבלוג טבעונית היום אנחנו הולכים להכין ביחד נאגץ טבעוני בציפוי קריספי של טפו צ'יפס גריל הולך להיות מתואף אז אנחנו מתחילים עם 300 גרם של טופו קשה חתוך לקוביות לתוך מאבד מזון שתי קפיות של חרדל רגיל ושלוש כפות של תחינה גולמית מוסיפה קפית אחת של מלח חצי קפית של כמון וחצי כפית של שום כבישי או אבקת שום אני סוגרת את מאבד המזון ומפעילה. אני נותנת למאבן המזון לעבוד בערך דקה עד שתי דקות, עד שמתקבלת תערובת אחידה, אבל גסה. בשלב הבא אנחנו הולכים להכין את הציפוי הראשון. אז יש לי פה רבע של קונפלור, ואליו אני מוסיפה שליש כוס של מים. ומערבה וטוב, עד לתערובת במרקם של תחינה גולמית. לציפוי הבא אני הולכת להוסיף 50 גרם של טפו צ'יפס גריר. את הטפו אני מרסקת עם הידיים הכי דק שאפשר. אני מוסיפה חצי קוס של פירורי לחם. בעזרת ידיים רטובות, אני נוסה נגט בגודל ובאובי שאתם אוהבים. אני טובלת עכשיו בציפוי של הקורנפלור ומייד מעבירה לציפוי טפוצ'יפס ופירורי לחם. את הנגטס אנחנו מעבירים עכשיו למחבת נונסטיק סטיק במרחב רבע קוס של שמן חם. אני מטגן טוב משני הצדדים עד שהוא. זהו, הנגטס שלנו מוכנים. לאקסטרה קראנצ'יות אני ממליצה להגיש אותם מיד לאחר הטיגון עם מיונז לבוני וקטשופ בצד.